тайще твояя моя Калиноньки Валентина Шаф каже, співає з маличку, а в колективі стала однією з перших виконавців. І Одразу прийшла до клубу і почала співати. Калинонька з'явилася в 91-му і я була однією з перших із прийдешніх учасників. Колектив був дуже гарний, тому що частина його була з дитячого садка, а я була працівником закладу, музичною керівницею. Репертуар у нас і авторські пісні, і старовинні пісні, і просто українські народні. Зараз я не уявляю свого життя від цього колективу. Тому з задоволенням ходжу на репетиції, з задоволенням їздим на концерти, тим більше ми останнім часом дуже часто нас запрошують в різні фестивалі, майстер-класи. Найбільше мені подобається і я ну, сама пишу сценарії на Шевченківські дні. Ми вчимо пісні. І їздимо в ліцеї, в бібліотеку дитячу, в міську бібліотеку їздили. І нас дуже задоволенням слухають. Одна з наймолодших солісток колективу Калинонька восьмирічна Софія Дворецька. Я не можу сказати, що я давно у Калинонці. Я у Калинонці из тех времен, когда там моя бабуся. Калинонька меня научила спевать украинские песни. Я буду выполнять отдельную песню, вишиванку. Моя мама выступает на этом празднике. Я очень горжусь ею. Праздник получился замечательный. Получили много подарков, много поздравлений. И э, на сердце очень тепло, что наша страна имеет таких классных мам. Концерт дуже гарний, багато яскравих емоцій, вражень. Дуже вітаємо всі ми, шанувальники Калинушки і довгих їм років їхньої творчості, бажаємо. Наталя Телегіна – організаторка концерту та вокалістка Калиноньки, каже, нинішній день символічний для колективу. Ми дуже раді. Ми дуже радіємо збігу 30-річчя нашої держави та нашого колективу. Сьогодні будемо співати для наших односельців, друзів, які приїдуть нас вітати. Будемо намагатися прославляти нашу неньку Україну. До ювілею нам зробили подарунок. Відремонтували кімнату для репетицій. А допоміг у цьому голова громади Денис Коротенко. У нас її не було. Ми репетирували в іншому приміщенні, а зараз у нас дуже гарні умови для розвитку. Не вистачає нам транспорту. Якби був транспорт, то ми б поїхали всією Україною. Нас запрошують на концерти. Дуже часто артисти звертаються до мене з проханнями. Де може допомогти громада – допомагає вона. А де вона не в змозі – я допомагаю. Це різноманітна допомога – і організація транспорту, і придбання сценішніх костюмів, інструментів, і ремонт приміщень. У нас на території громади 16 діючих колективів і ансамблів, і ми всі їх підтримуємо і розвиваємо. У центрі дозвілля ми робили ремонт зали для дискотек і зробили окрему кімнату спеціально для Калиноньки. У планах вокального колективу Калинонька, каже Наталя Телегіна, створити збірку народних пісень, щоб привчати молодь до національної культури. Ольга Ванова, Геннадій Корчененко Новини на Суспільному. Запоріжжя.